تخاطبة بالفضل العباس قلة ثقيل وكنت شايل وين الثقال يا شيخ بنص مضيف وهيب تتلال طحت بس من قمت بعيون شلال قال لو طايح بالطف قلت تطيح الروح وياك او كبير افعالك استويتها وياي جبت الغيمه بالطف صارت فياي في ردت تقول له ردت ملقاك موش بحاجه الماي، اي في الجربه بشوفه وجهك شربت ماي، مني الى مسك ختام هذا المجلس، برعم حسيني انه السيد ابراهيم المدني. افلح من صلى على محمد في حب العراق يا داني. إذ بعده أنت الحبيب الثاني والبحر تعبره السفينة طال كان شرعها السيد السلطاني على السلطان والإنسان قدستك عراق عمامتك شلت وتقلتك ساكن بالنجم والشعب ساكن بيك شلطان بيتك ولك إيجار أجرتي ما لا وست في ذاتنا حواصف موت عبرنا بخير شراع عبور انت ما إحنا ومن باتت يمحى الكرار ما إحنا ومن باتت يمحى لدر الكرار فتوضىك عليها شاورته صار الحجد وصاح لبير وعلى المغافظة أحمره فوتوالت رديت لنا الامان وغمضنا العين رديت لنا الامان وغمضنا العين وداعش للحفور السود رجعتي قضيت العمر مثل النخله يا مولاي قضيت العمر مثل النخله يا مولاي عليك اللي قاطفرط بشبعتي نهر من محن والحزن مضموم. يكره ولي عذب شربت ساكت ولي ضدك حيرة ضرت بيك خرجت لسن مولاي بالسكت ها عيون الزيت داعش ها نلبس الداعش يا دسستان يا نلبس الداعش يا دسستان عيون أفلح من صلى على محمد والي